اسكندراني العاب رقم 1 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب آه رقم 1 النهارده يا جماعه معجزه خياليه ان سيرفر واحد يكون في ثلاث سيرفرات وهو سيرفر القمر حاجه عجيبه جدا جدا طبعا <صفر> سيرفر القمر دوت في من نينجا الميل النينجا ده لو تلاحظوا في الفيديوهات اللي عدت الميل النينجا ده اساسا في الشمس وفي بلوتو وفي زحل وديت حاجه تخنق طبعا لان لما انا اخش هنا واخش هنا واخش هنا واخش هنا ولاي نفس الشخصيه فطبعا معجزه التاريخ لان انا بحب انا اخش انا سيرفر هنا بحب اخش السيرفرات دي كلها عشان اعمل شخصيه جديده لما ما اخش الاقي نفس ايه هي الشخصيه تبقى حاجة بتضايق نخش ونشوف كده يا جماعة مع بعض طبعا لو تشوف بقى الفيديوهات بقى اللي عدت هتشوف ان سيرفر الارض بقى مشتعل بقى الدنيا كلها دخلت في بعض كل ده بسبب- بسبب الدنيا طب ما يعمل مساحة كافية للدنيا أو يكرر الدنيا مرتين أحسن ما يلزق السيرفرات كلها في بعض يا اما ما كانش عمل دنيا اساسا اهو كله بيخش يطحن بعضه فيها او بص يا جماعة نخش هنا هنلاقي مين نينجا لميلي النينجا ده موجود في الشمس وفي بلوتو وفي زحل تلات سيرفرات اربع سيرفرات فيهم نفس الشخصية غريبة والله عجيبة يا عالم ولسه الف ليلة وليلة تلاتة والف ليلة وليلة اربعة يا حلو يا ابيض المملكة البرية سنة طب ما كان سماها المملكة البرية ومسميناها الف ليلة وليلة تلاتة اللي هي بنهزروا معانا <تصفيق> تخش السيرفر الكاميرا القمر النينجا اللي مكرر اربعين مرة تشيل السفرة اربع مرات اهو يا جماعة يميل النينجا في سيرفر القمر اهو ندوس على الحالة اهو ايميل النينجا اهو تمام انا مش عايز ايميل النينجا ده اخش سيرفر جديد عشان اختار حاجة غير النينجا نشوف بقى سيرفر النجم النجوم طلع سيرفر النجوم يا جماعة مش سيرفر الشمس هلاقي فيه نفس الشخصية اللي كان في سيرفر القمر 32 او نفس الشخصيه نطلع نخش السيرفر نفس بعده زوحل نفس الشخصية. هي هي هي هي هي هي هي هي هي السبعة وسبعين ايه ايه نطلع نخش سيرفر بلوتو يعني زوحل بلوتو القمر النجوم الاربعة واحد غريبة والله غريبة اربع سيرفرات ثلاث سيرفرات سيرفر واحد غريب السيرفرات كلها دخلت في بعض او ها نوت ساي اه الا ب 90 بس عشان ما فيش اصلا بنج لو تلاحظ ما فيش بنج اساسا لازم البنج ده يجي عشان اللعبه تشتغل اساسا او بنك 8000 يا يحليلة يا حليله, حليلة. نطلع وكده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ريت تشارك الفكره مع اصدقائك وتشوف الدنيا في اللعبه مالها مش عارف وهنا الف ليله وليله 3 تدوس عليها الليله المملكه البريه 3 غريبه والله عجيبه طب ما تكتب المملكه البريه 3 مش لازم ادوس يعني مش لازم ادوس الف ليله وليله على المملكه البريه لا اكتب المملكه البريه عشان اسم حلو ايه الف ليله وليله دي غريبه والله عجيبه نتقابل في فيديو القادم سيرفر النمر 34 رايحين الملك ندي الملوك مين فيكم مشترك مكانك ما اسمعش صوتك دماغكوا شغاله الملك نادي الملوك فيكم مشترك مكانك اسمعش صوتك